هذه الشيلة إهداء للشاب مهنا عابد القثامي بمناسبة زواجه هنو معي سيده العين مثنية وهدوا لها الشعر والالحان واليوم شنا خصوصية يا دم الفرح ازمان حياتك وعسى حياتك رفاهية وعسى حياتك رفاهية وعسى حياتك رفاهية من صديق القلب والوجدان اغلى التباريك مهدية مبروك يا مهنا عالي الشان يا طيب البال بالمجد لك روحه جاية بالمجد لك روحه روح واللي خويك هو ربحان يا بالفعل الرجلية وبوط عبيد جبل ماهان يوم اللي قساعة الهيه المليان عبد العزيز الكفو حيا، وأمك من سلالة الشيخان هي ام هالنسج نبيا، وخواتك اللولو والمرجان، طفل الأميرة الحيوية، طيفة الأميرة الحيوية، طفل الأميرة حيوية الحياة أجمل الغزلان، وصفتها اهتوني ياك الرحمة يجعل حياتك مثالية ويسعد كدا يمد لازمان يا أبو الخصال الرهوية يا الخصال الرهوية يا الخصال وكي مليون مدنية وحدو لها الشعر والالحان واليوم شي خصوصية يا مهندم الفرح أزمان وعسى حياتك رفاهية وعسى حياتك رفاهية وعسى حياتك رفاهية من صادق القلب والوجدان أغلى تباريك مهدية يا مهن عالي الشان يا طيب البال عبد العزيز الكفو حيا، أمك من سلالة الشيخان هي أم هالناس نبيا وخواتك اللولو والمرجان، طيفة الأميرة الحيوية، طيفة الأميرة الحيوية، طيفة الأميرة الحيوية، الحلى أجمل الغزلان، وصفتها توني رمية ويا مهنا ندعي لك يسعد كدا يمد لازمان يابو الخصال الرهوية يابو الخصال الرهوية يابو الخصال الرهوية ثمانية ثلاثة 376